لنفترض أن هناك بيت مع أسرة معينة أصيب فيها شخص مثلا الأب أصيب في يوم واحد ولديه أعراض فبالتالي كل المخالطين في البيت الأم والأولاد الخادمة والسائق كلهم يعتبرون مخالطين فبالتالي من ذلك اليوم الذي بدأت فيه الأعراض على الشخص الأول نحسب 14 يوم لجميع المخالطين في المنزل يبقوا داخل المنزل ولا يخرج حتى إلى العمل إلا بعد انتهاء فترة المراقبة الأب الذي ظهرت عليه الأعراض يوم واحد تنتهي فترة عزله في يوم عشرة المخالطين إذا لم تظهر عليهم أي أعراض فيستمرون في الحجر المنزلي حتى نهاية اليوم الرابع عشر إذا ظهرت مثلا عند الإبن أعراض في اليوم الخامس يبدأ يحسب من اليوم الخامس عشر أيام فبالتالي الأعراض إذا ظهرت يكون الحساب بتاريخ ظهور الأعراض إذا لم تظهر الأعراض يكون الحساب بتاريخ بداية الأعراض على أول شخص في البيت فهذا هو المفهوم العام الفحص المخبري قد يظهر سلبي قد يظهر إيجابي لكنه لن يغير في فترة العشر أيام أو أربعة يوم اللي يغير فيها ظهور الأعراض من عدمه وللمزيد من سبل الوقاية تفضل بزيارة موقع الوقاية من كورونا